سرعة انتشار الشائعات وخطرها فات سرعة انتشار وخطر فيروس كورونا كوفيد 19 في المغرب والعالم كامل. خبر موثوق هذ الليلة من ال11 تاع الليل تاع 5 تاع 5 الصباح راه كاين واحد التعقيم واحد الدواء غادي ديروه بالليكوبتير ما تخليوش الولاد ديالكم يسهروا برا. ومن أكبر الشائعات اللي بانوا في المغرب أن فيروس كورونا كوفيد ما كاينش أصلا. هذه الكورونا قسما بالله وقسما عظما وقسما عظما إيما كايناش كورونا. الشائعات بخصوص كورونا ماشي في المغرب بوحدو بل في العالم كامل ومن بين الشائعات اللي انتشروا على المستوى العالمي كاين مثلا شائعه كتقول باللي المواد الخام باش كيتصنعوا الكمامات الطبيه هما نفس المواد باش كيتصاوب ورق المرحاض الشيء اللي خلى عدد كبير من الناس يخافوا من نفاد ورق المرحاض وخلاهم يتهتفوا على شرائه في مجموعه من الدول حول العالم ومن بين الشائعات اللي انتشروا على المستوى العالمي شائعه كتقول ان معهد ووها لعلم الفيروسات في, في الصين هو المسؤول على ظهور الفيروس الحكومه الصينيه خرجت بلاغ كاين في هذا مباشره بعد انتشار الشائعه كيفش يقدروا الشائعات ياثروا للإنسان. في ف2018 وتحديدا 13 يوليوز كان خمسه ديال الصحاب في رحله للهند من بينهم مواطن قطري وقفوا في قريه صغيره سميتها هينديكاريا يخدوا صور تقاووا مع دراري صغار عطاوهم الشكلاط والسوعه حدهم كانت شائعه كتدور في الواتساب بين ابناء القريه كتحضر من وجود عصابه كتختطف الدراري الصغار ناس القريه اللي شافوهم اعتقدوا انهم هم العصابه فقت قصير اكثر من 20 واحد هاجموهم بالحجر والعصي هذا الشيء ادى لوفاه واحد فيهم اللي كان كيشتغل مهندس في جوجل وهذه ماشي المره الاولى اللي كتلعب فيها الشائعه دور في اعمال العنف والاشر ليش الناس بسرعه كيصدقوا الشائعات ف2019 طاش جامعة ستانفورد الامريكيه نشرت دراسه حول الاخبار الزائفه شارك فيها اكثر من 7000 طالب لقات باللي اكثر من 80% ما كيفرقوش ما بين الاخبار الزائفه والحقيقيه في مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا اذا كانت سبونسوريز والسبب حسب الدراسه هو اننا كنعيشو في عصر السرعه والناس ما عندهاش الوقت باش تاكد من الاخبار وايضا الاغلبيه ما عندهمش ثقافه كافيه باش يميزوا ما بين الاخبار الحقيقيه وغير الحقيقيه في 2019 دراسه اخرى قامت بها جامعه اكسفورد البريطانيه حول الاخبار غير في تويتر وفيسبوك خلال انتخابات البرلمانيه الاوروبيه لقات باللي الناس كتيقل المنشورات اللي فيها عدد كبير ديال الاعجابات والمشاركات والاخبار الزائفه والاشاعات في الغالب كتكتب بلغه عاطفيه وعناوين جذابه شي اللي كيزيد كي عدد الاعجابات والمشاركات وبالتالي كتيقوهم الناس مساله اخرى هي ان الاخبار ملي كتعاود بزاف في المواقع الاجتماعيه بالزربه كتيقو الناس هادشي اللي خلصت ليه دراسه اخرى تنشرت ب 2018 داروها مجموعه من الباحثين في جمعيه علم النفس الأمريكية. كورونا كوفيد 19 فاجأ العالم وخلى بزاف ديال المعلومات والاخبار تنشر في احيانا بلغه عاطفيه وعناوين جذابه الشيء اللي خلى هاد الاخبار والمعلومات حقا نسب تفاعل عالي في مواقع التواصل الاجتماعي كل هادشي خلى بنتصح على العديد من الناس يفرقوا ما بين ما هو حقيقي وما هو شائع فبعض الاحيان الشائعه كتكون مجرد نكته كدور في مواقع التواصل الاجتماعي ولا في الواتساب ما موراهاش اهداف لكن في بعض الاحيان كيكونوا عندها اهداف سياسيه واقتصاديه وحتى عسكريه بحال اللي وقع في فتره الحرب العالميه الثانيه ملي هتلر اسس وزاره البروباغندا اللي كان من بين أهداف الرئيسيه تحطيم معنويات جنود العدو او الرفع من معنوية ال وبين قوسين وزير البروباغندا جوزيف غوبلز كانت عنده عباره مشهوره اكدب اكدب حتى يصدق الاخرون. مجموعه من الدول دارت قوانين ضد ناشري الشائعات والاخبار الزائفه. فمثلا سنغافوره فرضات عقوبات كتوصل الحبس 10 سنين وغرامه ماليه كتفوت 70 مليون سنتي. في روسيا الغرامه الماليه ضد مروجي الاخبار الزائفه كتوصل لاكثر من 6 مليون سنتي. المغرب حتى هو كيعاقب ناشري الشائعات والاخبار الزائفه والعقوبه بين 20,000 درهم و200,000 درهم. هاد القوانين طبعا كان ليها اثر ايجابي لكنها ما كافياش للحد من انتشار الاخبار الزائفه والشائعه. داكشي علاش التأك مصدر الأخبار والمعلومات مهم جداً، خصوصاً وأن المصادر الموثوقة والرسمية معروفة في أي دولة، وفيها ما يكفي من الأخبار. في فيديو جديد.